Elena Udrea detonează bomba după decizia magistracilor în dosarul Microsoft. Acea sublinieră tine mernici. Fostul ministru Elena Udrea este la rampă cu o reacție furibund după ce tribunalul București sublinieră a decis retrimiterea dosarului Microsoft în apoi la DNA. Udrea critic în termen dur decizia magistracilor, acesti nemernici, care prin abuzuri uriase au transformat justiția în arma lor personală cu care îi elimină si elimina adversarii, trebuie să îmi hotărască mie viața. Aceasta e justiția pe care vor unii sau o recunosc. Punct. Acest nemernici, care prin abuzuri uriașe au transformat justitia în arma lor personală cu care îi elimină elimina adversarii, trebuie să-i mi hotarasca mie Cazul Pescariu A fost acuzat arziu de tot, dar totuși la presiunea media s-a intamplat, în in doua dosare. In Microsoft, unde el a fost cheia, pionul principal, cel care a făcut legătura între firma Microsoft și si reprezentantii diferitelor guverne, prin diversi oameni de afaceri conectați la politic. În dosarul putezaturi care primea modul în care a fost preluată de la stat de către pescariu baza sportiva cu acel inume. nume. Văzând-se în pericol, în octombrie trecută a ieșit public și si a început să se spună cum s-a inteles el cu col de Covesi în vara lui 2014. s meargă să îl denunte pe cocos cum a fost să organizeze denunturile chiar la covesi în birou cum coldea i-l a recomandat ca avocat pe omul lui Raresdan demascand astfel toată mascara de -a Microsoft Lucruri pe care eu le stiam, le-am spus, le-am descris în jurnalul meu SIIN denunturile împotriva lui Coldea povestii pe care le-am facut în ianuarie 2015. Suparat la culme ca cei doi nu sit tin promisiunea de a afară nicio acuzatie si cu banii din Microsoft în contul din Elvetia. Pescariu le-a arătat pisica zicând explicit ca are multe altele de spus. Dezvaluirile lui coroborate cu cele ale Mihaielei Moraru Procuroarea din Microsoft despre interventiile lui Covesi în dosar și si despre cum aceasta i l-a trimis pe Pescariu să colaboreze la cazi la arestarea lui Cocos fix în săptămâna alegerilor prezidențiale din 2014 când eu trebuia sa fiu facuta praf, Casa nu ies nici pe locul 3, asa cum ne povestea zilele trecute subighita. Fostul apropiat al lui Coldea, era o bomba greu de controlat pentru capii abuzurilor si ilegalităților din România, Coldea si covesi. Mai ales în contextul în care am văzut cu toții cum se fabrica dosarele, cazul filmarilor de la Ploestisi am aflat din protocoalele semnate, cum se reîncontrolează orice dosar nu doar în mana procurorilor, ci și si în mana judecatorilor, pana la condamnarea finală. Ca urmare. Cu o rapiditate egalată doar de închiderea într-o singura zi a denunturilor pe care eu le-am făcut celor doi, dosarele lui Pescariu dispar miraculos. După ce în octombrie, era acuzat incutezatorii. Zilele trecute am aflat că Adna considera că nu sunt probe dincolo de o indoiala rezonabilă la adresa lui, si clasează acuzatiile. Unde a mai auzit sa ceva la DNA? Punct. Iar azi, ce s-a Si in Microsoft instant a constatat ca dosarul facut de procurorii lui Covesi are vicii, ca urmare îl trimite inapoi la DNA. In pariu ca nu mai pleca niciodată de acolo, scrie Lena Udrea pe Facebook.